Durup I'm going to have everything. الله يارب يا رب. نايس نايس. ليف ليف. عوا عوا عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. عوا. ودي يعني حاجة قليلة وان شاء الله نركز في اللي جاي والف الف مبروك للجماهير الحمد لله <تصفيق> I got awesome. bari kui kull alim bi yollak ma score score They fill the stadium, they give us the love, they give us the support. They put a lot of pressure on penalties. They help us. We love them. كبتنى أطلب كبتنى أطلب. أي, ما أي. اي ما شاء الله كل رساله للجمهور يا كابتن اشرف الصفحه الرسميه قول لهم ايه ما شاء الله شنو مبروك شنو شنه يا عم نخش المواقف نخش المواقف دولين دور الاله يا محمد يا <تسجيل> جدعان انا اللي بقيت ماسك اللايف ما فيش حد تاني خلاص الميديا مشيت انا اللايف كابتن سامي اللايف بتاع النادي عايز تقول حاجه لفريق الاهلي؟ لا مبروك ما هو بص انا اللي ماسك اللايف مبروك يا <تسجيل> كابتن بص يا جمهور النادي الاهلي يا حبيبنا يا غالي اللايف اهو اللايف هو ايه؟ جوائز ايه؟ كل اللي سمعتك ايه؟ انت جيت سمعت كده لايف ماسكه لايف بتاع النادي لايف بتاع النادي لايف بتاع النادي انا فلسطيني انا فلسطيني يا جماعه بصوا يا جماعه انا داخل بصوا انا داخل اخد الجائزه اه ايه رايكم؟ شوفوا وش جديد أنا اللي بأخذ الجايزة مبروك. لا مبروك يا مرفق. يا جماعة يا رجاله خلص وافتح لكم لايف تاني